وحصريا استديوهات وهات همسه حبريتك تراحيب انا دايم شهيره بضيوف الحفل من كل ديره على العوم دول ورده وعبره وعسى الله يحيي من يجيناه بكم بنت النشامات أو من خلفنا من قدروا جوار طويلة تسعة